ألفي عام تقريبا بالقرب من خليج نابولي، وفي يوم جديد من أيام مدينة كانت تعبد النار من دون الله بل كانت بلدة سوء لم يعرف التاريخ أسوأ منها إلا سدوم وبينما كان أهلها مشغولين بضجيج الحياة توقف الزمن فيها فجأة وبدون إنذار إنها ليست قصة من وحي الخيال بل هي عبرة من روايات التاريخ القديم كانت شاهدا على أمر عظيم ودليلا على ما هو قادم الآن عرفها الغافلون على أنها أثر ورآها المبصرون كإنذار من نذر آخر الزمان هذه قصة الزمان والمكان قصة المدينة التي توقف فيها الزمن إلى الآن على سفح جبل بركان فيزورف الذي يرتفع 1200 متر عن سطح البحر وبالقرب من خليج نابولي في إيطاليا قبعت مدينة رومانية كان يعيش فيها حوالي مئتي ألف نسمة أسست بالكامل من قبل الاوكسانيين شعب من وسط إيطاليا في القرن السابع قبل الميلاد بدأت قصة هذه المدينة في عهد الملك نيرون فقد كانت بلدة مزدهرة تنعم بالنعم والخيرات ومعظم السكان فيها من الأثرياء كانت شوارعها مرصوفة بالحجارة وبها حمامات عامة وشبكات المياه تصل إلى البيوت كما كان فيها ميناء بحري ومسارح وأسواق ومع هذا كانوا يعبدون النار ويأتون الفاحشة بأبشع صورها وأكثرها تجرؤا على حدود الله فبيوتها وشوارعها كانت تعم بالزنا والشذوذ حتى مع الحيوانات وبشكل علني أمام الناس حتى إنهم كانوا يستنكرون من يستتر منهم من هذه الأفعال فقوم لوط لم يكونوا اخر الفاسدين في الارض فقد لحق بهم اهل قريه بومبي إن الشهوة والأموال أعمت أعينهم عن حقيقة ما يقبع على سفح الجبل وعن حقيقة ما ينتظرهم من أمر عظيم فالمدينة بأسرها كانت تطل على جبل بركاني خامد وبالرغم من النذر التي أتتهم من الله لم يصدقوا أن الله عزيز شديد الانتقام وأن الهلاك دوما ما يأتي بعد الكفر والظلم وانتشار الفاحشة التي باتت سمة العصر القبيح الذي نعيشه الآن بل بات الناس اليوم يستنكرون من ينادي باسم الله ويتبعون أمر كل شيطان مريد من إعلام ومنحلين وصناديق سود فحالنا اليوم لا يختلف عن أهل بومبي قديماً بل ما وصلنا إليه أسوأ وأكثر فحشا وانغماسا بالمعاصي والمهالك فعلى مدار مئات الأعوام أمهل الله أهل هذه المدينة للعودة للطريق الحق ولكنهم أبوا واستكبروا فشاع الزنا في البيوت وانتشرت المومسات في الطرقات وظل أمرهم على هذا الحال سنين وأعوام إلى أن أتى أمر الله عليهم ولكن العقوبة هذه المرة كانت مفاجئة فقد كانت آية شاهدة من آيات الله للعالمين في ظهيرة القرن الأول من الميلاد وبينما كانت البيوت والطرقات يفعل فيها أبشع أنواع المعاصي بدون خوف ولا استحياء فقد كان يوم النار التي كانوا يعبدونها من دون الله وهو يوم في السنة تقدس فيه النار وتبجل عند الرومان القدامى وبينما هم يحتفلون تحولت الظهيرة فجأة إلى سواد وانتشر الدخان على شكل سحب مظلمة فوق المدينة لم يدرك السكان ماذا حدث وظن بعضهم أنها كارثة طبيعية كما يظن الغافلون اليوم ولكن الحقيقة أن أمر الله قد أتى إليهم في يوم نحس ما له من كاشف فقد ثار البركان على سفح الجبل العظيم ثورانا هائلا ومدمرا محدثا سحبا متصاعدة من الدخان غطت الشمس وحولت النهار إلى ظلام فشاء الله أن يبقي على شاهد عيان يروي ما حدث رأي العين فلقد وصف قائلا أنه رأى سحبا متصاعدة تغطي السماء والبركان يقذف نيرانا هائلة ملأ المدينة بالرماد ذكر أن الأرض كانت تهتز والبحر يرتفع فتحول النهار إلى ليل معتم وقضي على سكان مدينة بومبي وهيركولانيوم وبالرغم من شدة وهول ما حدث لم تدمر المدينة بل شاء الله أن يجعلها آية وشاهدا لما وقع في ذلك اليوم فظلت على حالها ساكنة وكأن الزمان توقف فيها إلى الآن ودفنت بالكامل لمدة 1600 عام تحت الرماد بدون أن يعلم أحد أن تحت هذه الأرض قبعت مدينة كانت في يوم من الأيام مكانا للترف والبزخ والجموح ظلت المدينة مختفية واختفى معها شعب من الزنا إلى أن دارت الأيام وعادت معاصي السابقين بالظهور جديدا في أوروبا وبدأت الفاحشة بالاشتعال وهنا ظهر أمر وكأنه رسالة من الله للعالمين ففي عام 1738 اكتشفت أولا مدينة هيركولانيوم تلاها اكتشاف مدينة بومبي عام 1748 وظهر حينها مشهد صادم للعالم فلقد رؤيت رأي العين جثث الموتى في أوضاعهم التي كانوا عليها في مشهد وكأن المدينة توقف فيها الزمن قبل ألفي عام إلى الآن حيث تجمد فيها كل شيء المنتديات والحمامات والعديد من المنازل وما تزال فيلا الألغاز شاهدة على ذلك ومحفوظة بشكل عميق إن أصغر تفاصيل الحياة اليومية بقيت على حالها والمدينة بأثرها مملوءة بالجثث المتحجرة وكأنها متحف قديم من صنع الجان فالجثث ظلت على هيئتها متحجرة كما هي بعضها نائم والآخر جالس وآخرون يلهون على شواطئ البحار وكأنها لعنة حولت أجسادهم إلى أحجار فأمر الله كان كلمح البصر لم يستطيع الحراك معه ولا الفرار حيث أكد الباحثون أن كمية الطاقة الناجمة عن الانفجار كانت تعادل أكبر قنبلة نووية تساقط عليهم الرماد كالمطر ودفنهم تحت 75 قدماً قام الباحثون اليوم بعمل العديد من الأبحاث على ثمانين جثة لأهل هذه القرية ووجدوا أنه لا توجد حتى جثة واحدة يظهر عليها أي علامة للتأهب أو الفرار بل إن الأمر الأغرب من هذا كله أنه لم يظهر على أي أحد منهم أي ردة فعل ولو بسيطة مما جعل الباحثين يتأكدون أنهم تحجروا فجأة في أقل من جزء من الثانية وبعد كل هذه الدلائل ما يزال العالم العلماني الملحد يصر على أنه حدث طبيعي والحقيقة المؤكدة أن أمر الله كان أسرع من طرف العين قال الله تعالى وَكَمْ قَسَمْنَ مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وأنشأنا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ أقيمت آلاف الاكتشافات والأبحاث السابقة في المدينة وتم التأكد أنها كانت مدينة للرذيلة والفاحشة ولكن في آخر اكتشاف ثبت أن هناك حالات من الشذوذ الجنسي تماما كفعل سدوم قوم لوط لفتت بومبي نظر العديد من الشخصيات على مدار التاريخ وكان من بينها الملك فرانسيس الاول الذي زارها مع زوجته وابنته عام 1819 فصدم بما رآه من رسومات مخله وتماثيل صادمه واعتبرها امرا مشينا مخالفا لتعاليم الانجيل. فأمر بجمع هذه النقوش والأصنام وإخفائها عن العامة وظل الأمر هكذا لغاية عام 2006 عندما أعيد نشرها للعلن بدون خوف أو استحياء هذا الوثائقي الذي تناول قصة تلك المدينة ليس للتسلية أو المتعة إنما هو تذكير وتحذير من غضب الله لما يلمسه البشر ويعيشونه مجددا على الأرض لعلهم يتخذون العظة والعبرة في زمن ضربت فيه القيم والأخلاق والدين عرض الحائط قال الله تعالى فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا you